والله <تصفيق> التحديات <تصفيق> هي شيء مش تكنيكال كله له علاقه في السيلز المبيعات التسويق كيف اقناع الناس انه يشتريوا هذا كيف نوصل صورة المنتج للمستهلك كيف نحصل على تغطيه صحفيه من المواقع من الناس اللي الابلكيشن سم تشالنجز And after three years of facing this problem, not the whole life of the company, at first we didn't have problems, the last few years we've been having problems. And I think we are getting them over or getting over them now by redirecting our main, main passion and main interest towards social marketing, where we think we can use all what we did before mobile uh, communication animation caricature. we can social relatively من تحديات يعني واجهتنا انه اول شيء من ناحيه المصاري من ناحيه الوقت خصوصا بلشناها في مرحله الجامعه فكان الشيء يعني من التحديات الحلوه بالنسبه لنا قدرنا نوازن بين الدراسه وبين الاشياء هاي كلها.